السلام علیکم ناظرین میں ہوں ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل بزنس بلاگ ناظرین سولر سسٹم کے حوالے سے یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے سب سے پہلی جو دو ویڈیو ہیں وہ اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کیسے اپنے سولر پینل کو اگر وہ خراب ہو گئے تو اپنے گھر کے اوپر رپیئر کر سکتے ہیں جبکہ تیسری ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک ڈی سی جو سسٹم تھا ساڑھے چار سو واٹ کا جس کے اندر آپ دو ڈی سی فین چلا سکتے تھے ایک واٹ کی ایل سی ڈی چلا سکتے تھے اور ساتھ میں تین چار آپ ایل ای ڈی بلب چلا سکتے تھے اس بارے میں بتایا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو آپ اس ویڈیو کی اینڈ سکرین کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے گھر کی فرج دو پنکھے ایک ایل سی ڈی اور دو تین ایل ای ڈی بلب کیسے چلا سکتے ہیں تو کائنڈلی آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن اس ویڈیو میں مل سکے ناظرین ان تمام چیزوں کو چلانے کے لیے آپ کو چار عدد سولر پلیٹ چاہیے جو ڈیڑھ ڈیڑھ سو واٹ کی ہوں گی اور ڈیڑھ سو واٹ کو ملا کے یہ چھ سو واٹ بنے گی ان کی قیمت تقریباً اڑتالیس ہزار روپیہ ہوگی کہ ان سولر پینل کو لگانے کے لیے آپ کو سٹینڈ کی ضرورت پڑے گی جو تقریباً پانچ ہزار کا آئے گا علاوہ اس کی وائر اوپر سے نیچے لے کے آنے کے لیے جو آپ کو چاہیے اس کی قیمت ہم نے تقریباً تین ہزار رکھی ہے جب جو آپ کو سوئچ اور بلب وغیرہ چاہیے ان قیمت میں ہم نے دو ہزار رکھا ہے یہ سسٹم آپ تب انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں یو پی ایس لگا ہوا ہے اگر یو پی ایس نہیں لگا ہوا تو پہلے آپ کو یو پی ایس لگوانا پڑے گا کہ اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر ایک ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر بھی ایڈ کیا ہے جس کی قیمت تقریباً بیس بائیس ہزار ہوگی ہم اس تمام اماؤنٹ کو کاؤنٹ کریں تو یہ تقریبا اسی ہزار بنتا ہے آپ اسی روپے میں سارا دن اپنے گھر کی ایک فریج چلا سکتے ہیں دو اے سی ڈی سی فین چلا سکتے ہیں جو سیلنگ فین ہوگے ہوا ایک پچاس واٹ کی ایل سی ڈی چلا سکتے ہیں جب کہ تین یا چار آپ ایل ای ڈی بلب چلا سکتے ہیں جو آپ کا سارا دن تو فری چلے گا اور رات کو بھی آپ کو چھ سات گھنٹے بیک اپ دے جائے گا جو آپ کے پاس یو پی ایس ہوگا جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی تو آپ اس سے رات کو اپنے اس تمام سسٹم کو چارج کر سکتے ہیں تو رات کا جو بیک اپ ہے جو باقی تین چار گھنٹے پانچ بچیں گے وہ آپ کے واپٹا پر چلے جائیں گے یہ سارا دن جو ہے یہ آپ کی تمام چیزیں سولر کے اوپر چلیں گی اگر آپ واشنگ مشین چلانا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو آپ بند کر دیں فریج کو بند کر دیں ایک پنکھے کو بند کر دیں ایل ای ڈی بلب بند کر دیں ایل سی ڈی بند کر دیں واشنگ مشین بھی چلا سکتے ہیں فی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ہماری انفارمیشن پسند آئی ہوگی آپ کو ہماری انفارمیشن پسند, ہماری انفارمیشن پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگ بیل کے نشان کو دبا دے تاکہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو ڈالیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے